Бізнес під час воєнного стану. Скільки тисяч осіб зареєстрували власну справу на Хмельниччині після початку повномасштабного вторгнення Росії? Кричить на дітей та принижує. Батьки учнів Меджибільського ліцею звернулись із заявами до адміністрації закладу, поліції та подали судовий позов на вчительку. Ялинкові базари у Хмельницькому. У два з половиною рази у порівнянні з минулим роком зменшилась кількість локацій, де продаватимуть новорічні дерева.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 став палец, покажите, мы заработаем. Я и не знаю. Не знаю, особо не стоп, Це один із двох відеозаписів уроку, який веде вчителька молодших класів початкової школи Межибіського ліцею Валентина Іванишина. Його записав один із учнів, син Але Коско, коли був на дистанційному навчанні. Жінка після побаченого подала до суду. З 1 вересня моя дитина говорить, що вчитель принижує всіх дітей. Я кажу, синок, я тобі не вірю, таке не може бути. Потім на другий день він сказав, що в нього були нога. він залишився вдома. І він мені просто сказав, мама, я тобі покажу, і вчитель веде урок. І він засняв це відео і показав, просто як вчитель веде урок. Крістіна Нетяга, мама ще одного учня Межибіського ліцею. Каже, син також скаржився на вчительку. Ми перевели дітей на дистанційне навчання, тому що наш психолог, зробивши висновок, сказала, що їм не можна поки бачити вчительку, тому що в них є важкий психологічний стан. Мама ще одного учня Ільюля Хапіцька розповідає, таке ставлення до дітей триває з минулого навчального року. В листопаді-грудні того року у нас стався інцидент. Артем прийшов з школи і сказав, що вчителька йому давала підзатильника. В нас відбувалася усна розмова, після якої вона сказала, що такого нічого не відбувалося, поговоріть з сином, все добре в класі. Інна Радаєва каже, забрала сина з класу. І ця ситуація дуже вплинула на його стан і на його поведінку, небажання вчитися. Вчителька початкових класів Межибіського ліцею Валентина Іванишна каже, відео зняти одним з її учнів бачила, говорить, не знає причини того, чому четверо батьків учнів вирішили звільнити її з роботи. протязі цілого дня вони себе так поводили, і на тому четвертому році я просто не втримала контроль. Так, я про це дуже жалкую, про те, що я крикнула, отже, я, Вважаю, що мене ніякого булінгу я не чинила. Я втратила ситуацію, контроль над ситуацією і крикнула. І е, вважаю, що вони мене обмовили, з якої причини, не знаю. Е, чекаю, що в цьому розбереться суд. Зараз батьки чотирьох учнів звернулися зі скаргою до директора ліцею та заявою до суду, розповідає їх адвокат Анатолій Яцишин. Якщо судом буде встановлено провину у вчиненні даного правопорушення, на нашу думку, це є підстава для звільнення неї і займаної посади, оскільки вчинення даного правопорушення, на нашу думку, є несумісним із викладацькою діяльністю. Судове засідання, якщо не помиляють, буде призначено 26 грудня в Литичевській районному суді. Крім складеного протоколу, який знаходиться в суді, також зверталися до школи, до директора, щоб повідомити дані факти, до відповідного департаменту Мержбільської селищної ради, а також в управління державної якості освіти. Звернення від батьків ми отримали, на моє ім'я було надіслано. В даному випадку ведеться. Розслідування, відповідно вивчаються всі факти, які були іменно і матеріали, які подали батьки. І на даному часі працює творча група, яка відповідно дасть відповіді на ці питання. Це перший випадок звернення батьків іменно по такому питанню. Кандидатка психологічних наук Наталія Чорна, яка була учасницею проєкту «Ми проти булінгу», каже, на час суду та внутрішнього розслідування у класі має надаватися певний психологічний супровід. Супровід повинен бути обов'язково. Надалі клас має контролюватися як заступником з виховної роботи, адміністрації школи, відповідно психологом, можливо, відвідування батьків самих там занять і певні якби моменти, які можуть ще призначити саме адміністрація школи. Тетяна Ворожцова, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельниччина. У Зіньківському ліцеї зараз навчається 252 учні, і від початку навчального року їх побільшало на 30, каже директор Віктор Островський. За його словами, в ліцей посеред року почали переходити учні інших шкіл. Це діти з сусіднього ліцею, ну і також діти з Віньковиць. Написали батьки заяви, дали довідки, документи передали. Організовано підвіз. Причина в ліцею, каже директор. Зв'язку з тим, що у нас постійно проводяться очне навчання. В укритті є кімнати для кожного класу, генератор на випадок знеструмлення, зарядні пристрої для телефонів, питна вода, вбиральні, медикаменти. Коли приміщення слід провітрити, вмикають вентиляцію, каже директор. До сьогодні розповідає, в укритті уроки проводили не часто, проте під час повітряної тривоги діти і вчителі перебувають тут. Дітей побільшою за рахунок переїзду в громаду внутрішніх переселенців. Голова громади Анатолій Кедись каже, скільки зараз в чотирьох селах мешкає людей зі сходу чи півдня. На сьогоднішній день нас налічується 348 осіб вісім осіб людей з півдня, з Сходу, в тому числі і з Херсону. У сьому класі початкової школи, каже вчителька Інна Кошнірчук, троє дітей, які переїхали в Зіньківську громаду посеред навчального року. За її словами, діти досить швидко адаптуються. Дуже гарно їх діти зустріли, зразу, з перші дні, от, так, як вони з нами і навчалися завжди, діляться з ними, підтримують. Маша в нас розмовляла російською мовою. Ну, але намагаємося вже, щоб вона переходила на українську мову. Вона може навіть дуже гарно розмовляти українською мовою, але все рівно вдома спілкуються на російській мові. Російською спілкуються з батьками першокласниця Валерія з Миколаєва. Її мама Ірина розповідає, вагалася чи віддавати шестирічну доньку до сільської школи, та тепер не шкодує про це. Нас дуже гарно прийняли. Ми ще сумнівалися. Чотири Я дівчинки. 14. Так, і 10 хлопчиків, ну дуже гарно, гарний клас, вони всі граються, всі, я, я не жалкую, дуже хороша наша вчителька. Діти переселенців, розповідає комірниця шкільної їдальні, Людмила Колісних, харчуються в ліцеї безкоштовно, як і інші пільговики. Безкоштовно, за кошти сільської ради, повноцінний обід, Це, тобто там перший, другий, чай і бутерброд. Із її слів, гаряче харчування заклад є щодня, навіть коли немає електрики. Якщо в нас виключають електроенергію, ми стараємося дати їм якісь бутерброди, чай, вже виходимо з умов, ну, і, а деколи то просто переноситься на чуть-чуть пізніше обід, щоб їх кормити повноцінним обідом компостом. Директор ліцею каже, переселенці продовжують прибувати. Ліцей, розрахований на 366 дітей, готовий приймати нових учнів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Житель Лисичанська Юрій придбав на ялинковому базарі у середмісті Хмельницького мотану ялинку. Йолки гарні, дякуємо, що ви її нам привезли, що ми можемо народ, який приїхав сюди, з Луганської області, з можуть порадувати тебе в цей військовий час. Мотані ялинки з гілок ялиці пані Наталя продає від 200 до 1000 гривень. Ялиця не сипеться. Що деревом візьмете, що гілочкою візьмете, вона дуже довго стоїть. Хочете подарунок собі на 8 березня зробити, буде вам стоїть до 8 березня. Везуть з Яремчі або з Верховини. Хлопці везуть, звісно, цього року менше, тому що ви самі бачите ситуацію. Мало людей, мало ялинки, бачите, але люди ходять, шукають, що діткам як-неяк, як, все одно хочуть свят. Продавець Василь розповідає, його ялинки і Закарпаття. Продаємо 400 гривень, метр, метр півтора, більше, в залежності від дерева. Це ж базар, вона сторгуватися. Пікта дорожче, вона не сипеться, а смирека пахне. Різне купують, і сосни купують, все купують люди. Хто мав ставити ялинку дітям, він ставить. Олексій продає українські та закордонні ялинки на базарі, що у мікрорайоні виставка 17 грудня. Каже, європейські ялинки похнастіші за українські. Оце е, привезли е, з Румунії, оце бір, бірки європейські. От є ще в нас голуба ялинка, оце зелена колючка, їх називають. Е, далі е, є ялиця з Івано-Франківської області, з Чернівецької. І смерека ще є, наша українська. І ялинки українські – 200 гривень, а оці 600 гривень така буде. За словами Олексія, цьогоріч торгівля у нього гірша, ніж торік. Продавець розповідає, більшість його покупців – переселенці. З Харкова, з Херсона там з річ ми приїхали, то якби для них війни немає. Наші люди – хуже набагато стало, того вже нема, що було раніше. Ольга прицінюється до маленьких ялинок. Дитині сім років, вона хоче нового року. Щороку купуємо, тільки справжню. Десь ось таку невеличку ялинку, щоб стояла і все. Торгівлю новорічними ялинками погодили у п'яти різних локаціях Хмельницького, розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Світлана Гаврилюк. Якщо порівнювати з минулим роком, то зменшилася і кількість бажаючих проводити ярмаркові заходи, і сама кількість місць розміщення ялинкових базарів. Минулого року в нас було їх більше 12. Що стосується суб'єктів господарювання, цьогоріч це 7 суб'єктів господарювання, минулого року було їх більше 17. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.